Hai, salut băieți, și bine v-am găsit la un episod din seria noastră zilecă de Sump Bă, de data asta suntem pe serverul meu de Sump Mi-am deschis serverul de Samp hai că mi-am deschis dacă e suntem pe un server pe care îl promovăm băieții Și dacă vreți să vă apucați pe server aveți în descriere toate detaliile Și urmăresc clipul până la final pentru că e un server destul de interesant Cel puțin pentru mine mi s-a părut destul de interesant Aici aveți spawn-ul cum intrați pe server, puteți să folosiți comanda slash bonus unde o sa primiti 10 milioane level 3 si NRG timp de 7 zile. După data de 20 luna asta o să se primească banșe timp de 14 zile, N o să fie NRG-ul, asa ca puteti sa intrati dacă vreți în NRG, până pe 20 la aveți 7 zile si după o sa primiti banșe. La început o să te pani să parcurgi un mic tutorial când intrati pe server, mergem aici să l si facem sa vedeti si voi. Slash exam, hai să vedem cum e cu... Mamă, club. clob, mi mică mașina asta, ce bine se conduce. Ok, deci trebuie să facem aici slash exam, după aia cred că o să trebuiască să mergem să ne cumpărăm niște haine și să merg să cumpărăm dintr-un market, nu știu ce lucruri, o să vedem noi imediat. Probabil telefon și credit și carte de telefon, gen... Bă, unde mă ducem-o? 17 checkpoint ok. Uh... Sistemul de rob este puțin schimbat, din câte am înțeles, Am primit aici o listă de la ownerul serverului. Aveți și discord-ul lui în descriere dacă vreți să-l contactați pentru mai multe detalii. Sloturi aveți pe server destule, deci puteți să vă apucați. Că nu, nu e problema că nu aveți locuri toți, sunt o de sloturi. Hai să vedem să descoperim împarăuna cum e serverul. Nici ce mi-a explicat el și nici mi-a scris mie, v-am zis, mi s-a părut destul de interesant și hai să vedem. Ok, deci avem achievement-uri unde primim bani, gift points, old land points, nu știu ce facem cu ele. o să vedem și un respect points, perfect. Tutorial 2, merge la 24-7, aveți tot aici lângă, lângă spawn, asta e bine. Și clothing store tot lângă spawn, perfect, hai să vedem de aici ce trebuie să cumpărăm. Flash buy. A, dar nu mi-a scris... A, orice sau? Da, what acord fuck, orice, orice. Mi-am luat un telefon uh, sistemul de rob are circa două secțiuni, una clasică și a doua pe care mi-aș dori să preziți o chestie diferită Bun, ești nebun? Ok, o să vedem imediat Și faza cu robul uh, slash clothes Hai să schimbăm și skin -ul. Ne punem, uite, grasul ăsta. Așa, ok, după ce termin tutorialul, primești nrg e în park zone close to the spawn, deci e park zone aproape de spawn, nu știu unde e mai exact, dar hai să vedem, eu uite câte am înțeles, am admin, nu? Da, Like. perfect, hai să vedem cum dăm rob, deci, dai stil rob și încep să hack slash rob, Pe aici sau business? Ok, deci te duci într-un bis separat și dai stil rob. Dar nu mi a zis cum, iar dacă nu mergi să te pun să plantezi o bombă. Păi te duci să... Hai să vedem business rob. Iar notina business, ok. Hai să mergem aici în 24 7 ăsta de la spawn. Mai că mai știu și eu să zbor, dacă e de când am mai fost, adun, pasam pe genun, și dăm aici să deși rob. Aia yeah, safe-ul dă mai mulți bani, nu înțeleg care. Hai să dăm safe rob. We are not enough. And... Ah, ok, deci trebuie să fim la safe aici. Probabil asta e robul de care zice el că trebuie să pun bombă. Hai să vedem. Nu știu unde e safe-ul Ok, deci, te duci la oșa sparte, imediat banii. Cred că trebuie să am și arme, give gun. 124 nu știu dacă întrebe armă... Cum mă nu-ți conecta Stop fly Fly Așa Hai să mergem să vedem Flash... re-enter Don't have fly-lice, it's a gl-1, all Ce teri sunt mă, re-enter Fum, mi-a dit hunar. Am mai edit 0 mă A 0 Așa mă, re-enter e slash give Fet Fet N-am rob points cu aia să vă arăt ce-o bășnebun A help Give house with biz, nu Edit raport, ASL, biz Cum nu-mi mă și rob rob orol. nu știu cum dau puncte de rob uh, da mă și ce am uitat să vă zic, trebuia să zic de la început uh, serverul tradus și în engleză dacă sunt câteva texte o să fie o să fie uh, modificate care sunt puțin grește, deci poate o să detelniți și jucători străini pe server dacă intrați, serverul abia a fost deschis uh, se caută, vă dați seama dacă e serverul la deschidere, se caută helper staff, Adică, în general, lideri uh, Ca să puteți să aplicați aveți nevoie de 5 ore jucate, le faceți imediat și 7 pentru helper mm. Avem crate -uri? give Give crate. crate, Give crate 0. Vehicle crate Hai să vedem ce pică în open crate Hai să vedem ce pică în vehicle, cred că chiar o scură o stichet VIP, NRG Bă, ești nebun, îți pică direct mașina full What? Ce jumeichere, ești nebun? Picadoră, stichet VIP Ok uh, Ce, băi, dar cum îmi dau, mă, give money 7, 7 Nu, înțeleg, mă, că sigurata, da, cum dau Aici trebuia să fie, dar nu cred că e comanda să editezi statusul. Oresul prostor, nu știu. Na, în sine, Au baiți și un quest ca să dăm drumul folosim comanda slide start quest. Hai să vedem. start quest. Lai, hai să vedem unde e questul, ce în ce constă. Deci, evenimentul timpului. Ah, evenimentul. Dă drumul la quest-ul aferent evenimentului de timp din realitate În momentul Levață Haaland de pe Santa Ah, ok <coughs> Deci quest-ul ăsta rămâne gen Quest aveți în permanență pe server Și în funcție de ce Sărbătoare gen importantă este În realitate se schimbă și questul aici. Văd că aici au făcut mapping Cum era insula pe Sau de, cum e, nici deci nu știu dacă mai e A, ah, avem și Get Gift aici Hai să vedem dacă pot să dau gift a, ah, ok, trebuie 5 ore jucate. azi să dau start quest. Pumpkins. A, ah, ok. Quest info, vedem ce pică. Ok, deci trebuie să adunați 30 de dovleci Și primiți la sfârșit, așa. Ok, N ul în public de okay. între 5 și 25 hk. 1, 10, premia points, 155 gift, 100. 100.000 old land points Și 30 uh, progresul Ok uh, Plus quest A, uh, ok, aici avem Că uh, da și un gift, get gift Cred, da, dar n-am acces mă. Să vă arăt și la gift Gift Set 0 gift points Set 0 50 What? De cum e statusul, băi, joc? Le jucate? Bani? Hai să vedem la Godot. DSU. comanda. Ok. Flash by car. Bă, probabil o să mai fac un videoclip pe server. Ăsta e bicar, măcar care vă ziceam din mod pe că uite. Uh. Wat, zice ca. Ok. Deci bike e toată lumea. Uh. NRG 110FRS 250 înseamnă că se fac banii destul de repede pe server. Ca 250 k Hai să vedem job. Ce joburi au băieții? Dacă au ceva în plus. Behive. Behive. Ce stamu? Got to job. Y. Work. A, e behive. Cred că e dă cu albinele. Bee. Gen, m-ați prins, albine, B. pork, da, mă, de asta cu albinele vre, pe pork, așa, jobs, porkless, fisher, ok, nimic, altceva, știu că ăsta era și pe rubii, în fine, acolo era job secundar, sau nu mai știu cum au văzut ei. Na, nu știu ce să vă mai zic din CMSL Hai să vedem noi dacă mai putem să facem ceva Factions, hai să vedem facțiunile Ok, astea sunt mafile departamente Refresh, instructur, bă, mi-e ciudă că nu pot să vă arăt mai multe Gen Nu pot să-mi dau să mă duc Hai să vedem din crate ce mai pot să pice Give crate, zero Un vehicle, un transcendent, un legendary, un epic și un rar OpenCrate Vă dați seama că o să aveți și voi șansa să deschideți Crate-uri la, desch la început Na, când intrați probabil la un număr De jucători o să dea băi ceva bonusuri uh, Puteți să vorbiți Ok, 200, bă, nu prea am noroc Open crate. Nu prea am noroc așa 200 de card, de fapt, nu știu cum e Uite puncte premium Așa, ah, și uitat să vedem ce e pe show mă. Da, o să dau imediat și shop 3K, bă, dar nimic, nu Ok, account-up, ce avem aici? Premium account, normal Și VP user, bă, sunt foarte ieftine 75 Voucher special card, ce e aici? What? Cupcar lăsă Dumper, Bass, Sweeper Unride, Card, Cement, truck Forklift și Bulldozer LOL Ok, premium care avem. A, ah, asta cred că-s premium. Da. Stage 4 din 4. Oh, ok, n-au stock. Și normal shop aici ce mai avem? Job Jobboost? Asta e interesant cu job ul Vezi că e interesant job jobboost cu când premium. Uh, iPhone MP3, Unwarn? -un -un -un? Bun, cam scump. A, ah, ba, nu mă. M A prost mă gândeam la ffv-ul. Așa și, da, hai să vedem totuși, edit raport, este tranclin, e imposibil să nu fac o comandă. Edit, I lit, edit. Vreau să va arăt neapărat, un sistemul ăla de, de rob, dar probabil o să mai filmez pe aici un, un clip, poate intrați și voi put player in vehicle serios adica e comanda asta și give money aia, vrea, aia ar fi trebuit să fie give sau set sau nu știu în fine poate o să intra și voi mai mulți pe server și descoperim și noi serverul poate o să fac și un live nu știu vedem o să vorbesc cu bății Vaște pe server bății băieți băieți aveți în descriere uh, DNS-ul, ce o. Voi pune eu că nici nu știu, cred că să pun și IP și DNS și tot ce vă trebuie, și forum, panel și cam asta e, gen tot ce aveți nevoie. Și vă aștept pe server rpg.oldrend.ro. Eu am pus funer și ne vedem data viitoare. Re.